الذي خلق سبع سماوات طبقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر فارجع البصر قاسئا وهو حسير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 وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير إذا ألقوا فيها سمعوا لها شهيقا وهي تفور تَكَادُ تَمِيزُوا مِنَ الْغَيِّظِ كُلَّمَا أُلْقِيَ فِيهَا فَوْجٌ سَأَلَهُمْ خَزَنَتُهَا سَأَلَهُمْ خَزَنَتُهَا أَلَمْ يَأْتِكُمْ نَذِيرٌ قالوا بل قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء إن أَنْتُمْ إلا في ضلال كبير وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في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 وسروا قولكم واجهروا به إنه عليم بذات الصدور ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير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 أَمْ أمرتم مَنْ فِي السَّمَاءِ أَنْ يُرْسِلَ عَلَيْكُمْ حَاصِبًا فَسَتَعْلَمُونَ كَيْفَ نَذِيرٌ وَلَقَدْ كَذَّبَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَكَيْفَ كَانَ نَكِيرٌ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 لكم ينصركم معتون الرحمن ان الكافرون الا في غرور امن هذا الذي يرزقكم ان امسك رزقه بل لجوا في عتو ونفور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 مبين فلما رأوا زلفة سيئت وجوه الذين كفروا وقيل هذا الذي كنتم به تدعون قل أرأيتم من أهلكني الله ومن معي أو رحمنا؟ ومن يجير الكافرين من عذاب أليم قل هو الرحمن وَمَن به وعليه توكلنا فستعلمون من هو في ضلال مبين قل رَأيْتُم من أصبح ماؤكم غورا فَمَنْ يَأْتِيكُمْ بِمَاءٍ